Nu er jo elevene og ungdommene våre i skolen, de er jo omgitt av veldig mye verktøy, som de bruker selv aktivt hele tiden. Og det finns veldig mye digitale verktøy som du kan bruke i skolen som bygd opp runt læreplanverk og så videre. Og veldig mange av de är jo bygd opp på en måte som gjør at får en rask respons. Mm -hmm. Og det är väldigt positivt for læring, altså det å få hyppig og rask respons på det du har gjort, det är viktig för motivasjon og for å vite hvordan du skal gå videre. Men det som kan være utfordringen er jo at en del av de här ikke inneholder noe information. Altså du får rett feil, mm. <laughs> ja nei. Eh, men du får ikke vite hvorfor var rett og hva var kvaliteten med det du har gjort. Du får heller ikke vite hva som, hvorfor det var feil. Mm -hmm. Så skal en bruke sånne type responssystem, som må en iallfall være sikker på at elevene skjønner responsene de for og vet hva de skal gjøre videre, hvordan de skal bruke dem. Mm -hmm. Egenvurdering er en del av underveisvurderingen. Mm. Kan du si litt mer om det? Ja? i förskriften så är egenvärdering definierat som en egen paragraf paragraf 312. Og det betyder att det är något vi ska göra og må göra sammen med eleverna. Ehm och målet med elevernes i egenvärdering det är ju att de ska få et reflektert og ett bevisst förhåll til sin egen læring. Det er liksom det överordnade målet med det. Eh, er det er på en måte to typer grunngevinger. Det ene er det vi kan kalle en slags ytre grunngeving, da, at eleverne skal eh, lære å vurdere seg selv, fordi at det er en egenskap eller noen evne som er viktig å ha med seg senere i livet, og for videre læring. Eh, det handler om å bli selvstendig og utvikle evne til å sig seg selv. Og det andre er at det er viktig her og nå, altså det er med å skape en ja förståelse av vad du lär her och nu och vad och og kanske också skapa en sån av att mästra och få till och se vad du faktiskt klarar og vad du skal gå vidare på. Det här hänger ju också samman med det vi kallar för självreglering i läring. Ehm det handlar om att eleverna ska kunna ta självständiga val, at de ska göra värdera eller värderings bli en del av det och utveckla en motivation. Uh, og utvikle en form for selvkontroll og lære seg strategier for hvordan du lærer i møte med ulike utfordringer i ulike fag. Uh, og dette er ikke noe sånn statisk. Det er noe en kan lære seg og sen utvikle og endre gjennom livet. Avhengig av hvilken uh, ja, læringskontekst man er i. Mm -hmm. mm. Men dette her uh, høres ut som en veldig idealisert syn på eleven. Mm. Det er nå en gang sånn at uh, både læreplanene, altså kompetensmål i læreplaner i fag, de uh, sier jo det at vi ska jobba med å utvikle læringsstrategier. Og der er jo selvregulert læring en del av det. Og det å utvikle et bevisst forhold til hvordan du lærer. Uh, og dette finner vi igjen i uh, mange ulike skolepolitiske dokument nå for tiden. Og internasjonalt så ser vi at det er veldig i fokus. Um, sån att det är det å ha tro på att en kan mestre og klare och gå och värdera sig själv i en process eh viktig sån egenskap eller färdighet som eleverna ska utveckla genom arbete med fag. Mm -hmm. mm. Mm. Men vad har dette med värdering att göra? Jo, um jeg kan godt si at det å vurdere seg selv, det er en form for selvregulert læring. Altså, det skal hjelpe dem å gi elevene verktøy eh, til å tenke rundt sin egen læring med. Eh, og i forskriften så sier jeg at elevene de skal eh, delta aktivt i å vurdere sitt eget arbeid. De skal vurdere hvordan de utvikler seg faglig, og de skal kunne vurdere sin egen kompetens, altså hva de har oppnått. Eh uh, och utbildningsdirektoratet de grundger då här väldigt sån tydlig egentligen uh, och säger att genom att vurdere sitt eget arbete så får du och kanske ett mer bevisst förhåll till det du faktiskt håller på med. Vad och minst vad uh, uh, kvalitetskrav blir stilla arbete, vad är vi ska lära ja. och hur hvor, hur ska du göra detta här? Vad ska du nå? Eh, det andre eh, med å utvikle sin egen faglige utvikling, det handler om å se hvor du er i en prosess, og ha et bevisst forhold til det. Hvor, hvor er jeg henne nå? Er jeg kommet til mål, eller har jeg et stykke igjen? Og det tredje, eh, det, altså det å vurdere seg selv kan stimulere til å utvikle en refleksjon rundt hvordan du lærer, og det å vurdere egen kompetanse, det handler om å se hva du har lært i forhold til kompetensmål i læreplaner og den typen type vurderinger. Det blir jo å med hele tiden i skolen. Det er ikke dette læreren sin jobb da? Jo, det er læreren sitt ansvar å drive med vurdering, og det er læreren sitt ansvar å driver med underveisvurdering, men som en del av underveisvurderingen så ligger eh, det här elementet med egenvurdering, så att det er også læren sitt ansvar å lære elevene opp til å vurdere seg selv, og gi dem verktøy og redskaper, og ikke minst bake det in som en del av undervisningen, at en tar seg tid til den type aktiviteter, både og særlig underveis i læringsarbeidet. Det er der det er viktig. Mm. Mm. Um, Hattie og Timpely, har jo noe om dette. Mm. Ja, altså de har jo noen... De har tre kvalitetskravet til hva som, eller hva som er kvalitet på gode tilbakemeldinger til elevene. Og då handler det om at elevene må få svar på, svar på hva er det er jeg skal lære nå. Og det er jo en form for vurdering. Det er hva er det jeg skal lære med nå? Hva er målet? Hva skal vi nå? Og det andre er hvordan har jeg har gjort det så langt i prosessen. Hvor er jeg henne? Er det mye jeg ikke har fått til? Er det noe jeg ikke forstår? Hva skal jeg ha hjelp til? Er det noe jeg sammen med andre? Er det noe jeg kan gjøre videre alene? Skal jeg gjøre det på skolen eller hjemme? Og det siste, hva skal til for at jeg skal utvikle meg videre eller komme i mål? Og alle de tre... Spørsmålet der er egentlig en type vurderingsspørsmål, mm. som en, kan være en del av underveisvurderingen. Mm. Elever møter vurdering hele tiden, ja. også i sitt eh, sociale liv, mm. i møte med sociale medier eller digitale verktøy, mm. og så videre. Mm. Og der ligger det masse vurdering. Mm. Så hva tenker du om det? Ja, um, det er mange ting vi kan si om det, og det ene er jo at det å bruke digitale verktøy som elevene er kjent med, det kan jo være en god ressurs inni undervisningen. Men det, og veldig mange av disse her ja, på sosiale medier, de digitale verktøyene som elevene omgir seg med, det er jo basert på at du får en rask respons. Mm. Og det er et viktig kjennetegn ved god tilbakemelding, at du får en rask respons. Men problemet er ofte at du får ikke vite hva som var bra og hva er kvalitet på det du har gjort. Sånn at, eh, sånne likes og, og den type ting eh, er kanskje ikke det beste å bruke, fordi at eleverne skal ha grunnjevne tilbakemeldinger. De skal få vite noe om hvorfor ting er bra, hva er kvaliteten på det, og hva skal de gjøre vidare. Og det får ikke du eh, hvis det er bare sånne kjappe eh, rett-feil mm. tilbakemeldinger. Da er vi kommet like langt, egentlig. Mm. Mm. Så da er ikke det et god i seg selv. Men det finnes veldig mye digitale verktøy som eh, man kan bruke nettopp for å støtte eleverne sin læringsprosess. Ja. Har du noen eksempel på verktøy som du tenker kan egne seg i en sånn sammenheng? Ja, for eksempel så er det jo mange som liker å bruke Kahoot. Eh, det er en quizfunksjon. Eh, den kan jo vi morsomme å bruke for å oppsummere hva eleverne skönt har som en sånn type eh ja, oppsummering att et tema, men eh, den kan også bli litt sånn stigmatiserende å bruke, sånn at i så fall så kan en gjerne bruke det i gruppe, mm. at i gruppe så svare på spørsmål i den quizen på Kahoot, eller jeg kan gjerne bruke det til å kartlegge før en starter opp et tema elevernes forkompetanse, mm. eller hva kan de fra før på dette emnet her. Det kan jo gi lærerne en viktig informasjon som man kan bruke til å planlegge undervisningen sin utifra. Mm. Mm. Men så finns det også en survey i Kahoot som går an å bruke, som å lage mer vurderingsspørsmål, både underveis, men også til slutt som kanskje er bedre egne. Ja. Ja. Jo Google Docs er jo mange som bruker. Det er en plass der du kan samskrive, gi kommentarer på skriftlige arbeid. De så, det er en del skoler som iPad og Showbie. Det er et mer sånn overordnet system som består av veldig mange ulike komponenter. Tekst og bilde. Det er kamerafunksjon. Du kan filme då kan ge eh, responser till eleverna på arbete och skrive in i texter og så vidare så sånn att det är ja, ganska omfattande eh, som ligger där. Ehm screen castomatic du kan lage digitale berättelser, kan vi på en måte och där eleverna ger grejer för processerna sina och få på dem. Eh, så jeg det. så det tänker det handlar mer om och tänker skicklighet än vad är måle med og gjøre det på denne måten hva er det jeg vil ha fram hva skal korles er dette en del av elevernes sin læring